víno, ale mojito, no alkohol, tak aby to bylo Skončila škola. Je rozlito. Nemyslím víno, ale mojito, no alkohol, tak aby to bylo praktičně a apetit Skončila škola. Je rozlito. Nemyslím víno, ale mojito, no alkohol, tak aby to bylo praktičně bit Apetito. máme ho rádi. Rádi ho pijeme, jsme kamarádi. Dámoši na pořád, držíme spolu. Sedíme u stolu a probíráme školu. Konečně prázdniny. To byla nuda. Teď už je volno. V bazénu voda. Sice je horko, no letní doba. Za chvíli zima a pak je to už znova. Skončila škola. Je rozlito. Nemyslím víno, ale mohy to No, alkohol. Tak aby to. Bylo prostě a Lahpeti to. Skončila škola. Je rozlito Nemyslím víno Ale mochito No alkohol Tak aby to Bylo pro nás pitný apetito Uuuu oh, Skončila škola Je rozlito Nemyslím víno Ale mochito No alkohol Tak aby to Bylo pro nás pitný apetito Skončila škola Je rozlito Nemyslím víno Ale mochito No alkohol Tak aby to Práspětný a apetito! Všichni se stěžujou, že je moc hedro. Dal jsem si mochyto, to mi fakt sedlo. Byl tu kopec ídla, to už se snědlo. Vůli té party, to nálažu mi zvedlo. Teď tady sedíme, všichni spolu. Děláme letní hit, příští rok znovu. Sice je pořád hit, já pořád plavu. Pijeme mochyto, nikdy ne kolo. škola, je rozlito. Nemyslím víno, ale mochito. No, alkohol, tak aby to. Dobráspětný, byt, pětný a apetito skončila škola je rozlito. nemyslím víno ale mochito no alkohol tak aby to bylo prádit pitny a appetito skončila škola je rozlito. to nemyslím víno ale mochito no alkohol tak aby bylo prádit a appetito skončila škola je rozlito. nemyslím víno ale mochito no alkohol tak aby to bylo prádit a appetito skončila škola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 Učila škola. je Jé, rozlito, rozlito. není víno, ale ochito no alkohol tak aby, aby to. to bylo právě pit pit apetito